قبل أن نبدأ لا تنسى الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله انتهت مباراة ليفربول الصعبة أمام فريق يوكاسل الإنجليزي بفوز الريتز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليستمر ليفربول في طريقه نحو القتال على لقب الدوري الممتاز، رغم الأفضلية بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي، وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لفريقه ليحافظ بذلك على صدارة ترتيب هداف الدوري الممتاز، وفي خبر غير صار على الإطلاق لكتيبة يورجن كلوب تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابات عنيفة أثناء محاولته على أحد الكرات الطويلة ليغادر الملعب باكيا وسط ذهول وحسرة المدرب الألماني وجماهير الريدز ليضع بذلك النجم المصري مشاركته يوم الأربعاء القادم أمام برشلونة في محل شك خاصة أنها مباراة مهمة ومصيرية للفريق ومن جانبه أكد المدرب الألماني يورجن كلوب لشبكة سكاي سبورت الإنجليزية على عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح وقال كلوب لقد تحدثت مع طبيب الفريق وكانت أخباره مطمئنة بالنسبة لي صلاح يعاني من بعض الدوار مع آلام في الرقبة ولن تحول إصابته دون مشاركته في المباراة المقبلة بنسبة كبيرة وأضاف سيحتاج صلاح إلى العلاج الطبيعي لمدة يومين مع الأدوية اللازمة وستتقلص آلامه في خلال ساعات وسيكون متواجدا بصورة طبيعية على جماهير الرجز أن تطمئن فالأمور تسير بشكل إذا أعجبكم هذا الفيديو من قناة سبورتاوي الرياضية فلا تنسوا الأعجاب والتعليق ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس